بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم اخوانينا المشاهدين اليوم كنتوا عندو في السوق في السمارة بين لي تي مواشي السلام عليكم جاتكم ستاز سي عزيز كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش بس عليك الله يسلمك الحمد لله الرحمة الله هذيك الله سبحانه وتعالى هاد الحوليات باقي إذا يا عزيز بس عليك هاد الحوليات مع الناس لا شي مسكين هذا الشيء لا لا لا لا مشكل مالك الله سبحانه وتعالى شحال دايرين هاد الحوليات شحال ها 10 11 شوف اغلم اغلم اللي باغي شاد ولاد ياك <تصفيق> عرفتي انا دخلين فين كاينين الفروج <تصفيق> حاولين لو فيدي تشري 160 170 واه وا لاله الله كاين الله سبحانه وتعالى الله ولك الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطينا هذا الشيء وحنا اه شي نشكر بارك الله سبحانه وتعالى زيان سيدي الله يكمل بخير فاس باشري العيد اهلا و سهلا بكم يا رب سهلا بكم الله خروف هيا الفلوس هيا هيا هيا هيا لا هذا ولا هيا ديالنا ديال هيا الله هيا هيا هيا زين الله هادو هاي طاينا فيهم 20000 2500 وحده خلاص تصيفط الواتساب كلوا والله على شحال الناس دايرين في عباد الله فانا وتبن فينا هو واش تعتقوا راه حنا فينا مع الماء اش دا كتصب اش آه دا كتصب اياه اش دا كتصب كاين الخير ان شاء الله كاين الخير والدعم غير كاين الدعم ديال الله وكاين الدعم ديال الله وكلشي هو بقيتي على الدعم الله يكون في العوان سبح الله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 باش بخير صافي راه بخير، بخير، بخير، بخير، بخير، ناد معيزاتك والله ما عرفت ديال والله ما نعرف الحاج ديالك هاد النايز جوج شحال هذا خير الحوليات الحوليات 18 واشكم جاتكم شتو انتوا توضروا كاع سي فين <تصفيق> والله إلا كون درتو لا من نيت لا رويش <فهمتر> ها رويش لا درويش لا أشوف <تصحنا> <تصحنا> الله لا لا <disturbed> عطونا 7000 7000 اللي عطونا دير بني الغلم ديال بني مسكين واحد بحال صغيره صغيره, صغيرة. جوج جوج عباس هو <توشي> الثالث. مازال مازال ما دخل الخروف باقي ما دخل الخروف، مازال ما دخل، دخل الخروف هو اللي كي كيدير اكي بابا باباه. مزيان السي عباس الله يسر. خدينا هاد المعايزات السي. خدينا هاد المعايزات السي. المعايزات عاطينا سبعة ونصف. مزيان السي عباس. أييه. في السن. شنو كاع جامعه جيب. جيب. ها في مجلس سداسيات وثلاثه جامعات مزيان استاذ كلهم كلهم سداسيات بخير مازال مدخل جديد الله يلا بخير الله يسلمك مازال ما دخل جديد فر... ها آه الجديده دياله السيمانه الجايه ياك السيمانه الجايه ان شاء الله هذه ان شاء الله ديالنا قرر عليه آه. السوق سوق شوف سوقه غادي على اي على موالي وعلى قياسه صحيح. اه هذا هو سقراء لاقيه سوله سوله سوله سوله سوله سوله كاين الخير ان شاء الله يا سيدي شوف يا سيدي يالله ضروري نشاركوك مع الناس شوف عباس عباس صورتو صورتو الخير ان شاء الله يا سيدي الخير إن شاء الله شوف السوق أتكلم مع ناس يسوون لا الله يا ناس الناس من المشاهدين و الباب. <تصفيق> <تصفيق> من آه. تبارك الله والله الا راس السوق هذو هنا الله الحمد لله